لہوری شاہ ہے نا اندر تو وہاں کیونکہ یہ مجذوب بزرگ تھے تو وہاں ایک اور مزار بھی ہے بابا لہوری شاہ کے ساتھ سائیں جلال رحمتہ اللہ تعالی. تو یہ سائیں جلال تھے نا یہ بھی دنیا کا عشق کر بیٹھے عشق مجازی میں گرفتار ہوئے اور جہاں عشق کر بیٹھے نا وہ گھرانہ ہندو گھرانہ تھا ہندو لوگ تھے وہ اب چلو مسلمان ہوتے تو سو حل تھے حضرت کوئی بیٹھتا کوئی ملتا کوئی صلاح دیتا کو چلو. کوئی چلو کو نکاح کا سلسلہ بنتا اب ایک مسلمان ہے دوسرا ہندو ہے کریں تو کریں کیا حضرت معاملہ بانی نہیں سکتا تو کسی دوست نے نا اس کو صلاح دی اس نے کہا تو اس طرح کر کے تو بابا لاہوری شاہ چلا جا تب بابا لاہوری شاہ حیات تھے اور حضرت کی عادت تھی کہ آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے بابا شاہ اس طرح آنکھیں بند کر کے جذب کی کیفیت تاری رہتی آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے کبھی کسی نے آپ کو زمین پر بیٹھے نہیں دیکھا آنکھیں بند ہیں جذب کی کیفیت ہے یار کے عشق میں مگن ہیں. اور بس آنکھیں اس طرح بند ہیں وہ نہ عشق کا مارا سائیں جلال بے چارہ وہ گیا اب حضرت بیٹھے تھے اور ولی کا ایک روپ تھا حضرت ہو کالم اب وہ تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھا تھوڑی دیر بعد نہ حضرت کی آنکھیں کھلی جذب کم ہوا دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کو اشارہ کر کے کہتے ہیں اوے ادھر آ وہ تھوڑا سا قریب ہو گیا اسے پوچھتے ہیں ہاں کیسے آنا ہوا وہ بڑا ڈر کے ارض کرتا ہے حضور وہ دل مجبوراں کتے لگ گیا ہے آپ نے فرمایا کتنے لگا ہے ارض کرتا حضور ہے تو مسئلہ ہے الگ ہندو کر گیا ہے حاضر ہوا وہاں نظر کرم فرما اب غصے میں آ گئے اب نے فرمایا تجھے حیا نہیں آتی مسلمان ہونا نبی علیہ السلام کا امتی ہونا تو وہ نعمت ہے جو انبیاء نے مانگی اللہ نے عطا نہیں کی تجھے اللہ نے بھی مانگی عطا کر دی تو کیا بکواس کر رہا ہے یا دفعہ ہو جائی تو حضرت نے پھر آنکھیں بند کر لیں لیکن حضرت عشق تھا نا نہیں گیا بیٹھا رہا دوسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی دیکھا تو بندہ پھر بیٹھا ہے آپ نے اس کو تھوڑا اور قریب کیا اور قریب آ گیا آپ نے پھر پوچھا اس نے وہی جواب دیا حضرت نے بھی وہی جواب دیا اور اس کو پھر کہا جا چلا جا وہ پھر نہیں گیا تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولیں تو دیکھا ابھی بھی بیٹھا ہے اس کو قریب وہ بالکل سامنے آ گیا حضرت نے پھر پوچھا اس نے وہی جواب دیا لیکن اس بار بابا لاہوری شاہ رحمتہ اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا آپ نے پہلے اس کو بائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا زور سے منہ پہ ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا اتنی دیر میں حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا بس پھر حضرت کی بھی آنکھیں بند اور اس کی بھی آنکھیں بند لگ گیا کنیکشن حضرت اتنے میں لگتا ہے کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا حضرت کو لگانے والا ہو تو حضرت اتنے میں لگتا ہے حضرت نے بھی اب وہ بیٹا تھا نا بیٹا گھر نہیں گیا باپ بڑا پریشان ڈھونڈتا ڈھونڈتا نا وہ اسی دوست کے گھر پہنچ گیا اور اسے جا کر کہنے لگا وہ بھائی جلال کار نہیں آیا تو اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں نے اس کو بھیجا ہے وہ کہنے لگا وہ کہہ رہا تھا جانا ہے دیکھیں کہیں نہ گیا ہو اب وہ جناب پیدل چلتا چلتا نا وہ گوکی سے بابا لہوری شاہ رحمت اللہ تعالی کے پاس آ تو حضرت پتر کے کنڈو پچھاڑیاں جانا نا اب دیکھا تو بیٹا بیٹھا ہے سائیں جلال بن چکا تھا وہ سائیں جلال اب جلال نہیں رہا تھا تو بابا لاہوری شاہ اس نے جا کر نا پیچھے سے ہاتھ رکھا بیٹے کو اور ہلا کر کہتا ہے اوہ پتر جلال تو دیکھ کر نا باپ کی طرف کہتا ہے کون جلال انہوں نے کہا پتر توں جلال تو بابا لاہوری شاہ رمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جدو اس بابے نے پہلی چنڈ ماری نا تندروں کوڑی کڑ چڑی جی ماری جلال بھی کٹ چڑیا اب کہاں جلال رہ گیا اتنا ہی ہوتا ہے حدرت پھر حضرت وہ حال ہوتا ہے سی ہو نہیں مینو رانجھا سدو کھو کوئی رانجھا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی ہے پھر اپنا حال کس کو یاد رہتا ہے پھر نہیں حضرت تن کی خبر رہتی پھر خبر رہتی ہے تو صرف من کی خبر رہ جاتی ہے جس میں محبوب بستا ہے